Ініціаторкою благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України була дев'ятирічна волонтерка Аріна Жаркова. Розповідає її мати Наталія. Це почалося з того, що дівчатка почали перша продажа. В них була це. Вони нарвали вишень у дворі і пішли продавати. Артем хлопчик він також він продавав резиночки, і ось потім вони вже всі об'єдналися. Побачивши ще ролик про дівчинку, яка грала в, шахи, в шашки, верніше, вони так захопилися, що чим ми гірші, ми також хочемо допомогти хлопцям. І так пішла ця ідея. Ми одразу підтримали, підтримали всі і батьки, і мешканці будинку, і друзі. І так от наша ярмарка процвітає. Асортимент продажу на ярмарку постійно збільшується, каже Наталія. Починалося все з, з, з браслетиків з резиночок. Їх там було буквально там, штучок десять. Потім ми вже долучились, почали щось випікати, почали виплітати з бісеру. В общем, діти плетуть, а ми печемо. Ми дуже дякуємо блогерам міста Хмельницького, всім кондитерам, кафе, ресторанам і нашій полі за те, що вони нам всі допомагають. Ми дуже їм вдячні і просимо всіх долучатися до нас. Є різні солодощі. Тут є по 30, по 20, по 10. Тут є різні-різні. Прекрасне місто Є від 80 гривень до 200. І ось такі ще приколочки. Тут є від 50 до 200. 150 гривень, є ще такі класи, вони стоять 15 гривень, є ось такі такий от, зафір, він стоїть 10 гривень. Десятирічна волонтерка Анастасія говорить, наразі зібрана сума у розмірі 17,5 тисяч гривень. Їхня ціль – 100 тисяч гривень. Захотілося просто допомогти нашим захисникам ЗСУ. І мені Аріна – це головна дівчинка, яка це все придумала, дзвонить і говорить давай будемо давати, і ми зробимо на цьому багато грошей для наших захисників і і передамо їх Хмельничанин Віктор придбав смаколики. Каже, подобається така ініціатива дітей у зборі грошей. Діти стараються, діти роблять для, для себе, для України, для цього. так що це тільки плюс і дуже сильно підтримуються. Хмельничанка Надія говорить, не могла прийти повз, аби щось не придбати у дітей. Я така внучечка, в мене її сім років, Я собі, вона собі тако прицепить, пруть, іде її гарно. Та хіба важливо, щоб, що, це от, головне, що дітям на початок та вони там працюють, щоб вони були зацікавлені в цьому. Я такие си наших дітей. Боже, дивіться, які вони гарні наші. А хлопці наші, які гарні, боже, а українці, які наші гарні. Та ми переможемо всіх. Усі деталі ярмарку та звітність у себе на Facebook сторінці викладає мати однієї із волонтерок Наталія Жаркова. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.